اس لڑکے کو دیکھ کر اس کی عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں آپ کو اس کی عمر کتنی لگتی ہے ذرا گیس کرنے کی کوشش کریں کہ دس سال پندرہ سال بیس سال جی نہیں اس لڑکے کی عمر ہے پورے پینتیس سال کیونکہ صرف چودہ سال کی عمر کے اندر اس کی عمر بڑھنا بند ہو گئی اور یہ اپنی عمر کے دوستوں کے ساتھ بالکل بچے کی طرح کچھ ایسا دکھتا ہے دراصل یہ ایک ریئر جینیٹک کنڈیشن کا شکار ہے جس کے اندر اس کی عمر بڑھنا تو بند ہو جاتی ہے لیکن جسم کے آرگن بڑھتے رہتے ہیں یعنی اس کے چہرے سے تو بدلاؤ بہت ہی دی کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے آرگن کے اندر بدلاؤ بالکل ایسے ہو رہا ہے جیسے ایک نارمل انسان کا کیونکہ موت کا علاج تو آج تک دنیا کے کسی انسان کے پاس نہ تو موجود ہے اور نہ ہی فیوچر میں کوئی انسان اسے اپنی مرضی سے حاصل کر سکتا ہے اور ہاں میرا آپ کے لیے بھی مشورہ ہے کہ اگر آپ بھی لمبی عمر پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس طرح کے پنگوں سے بچیں